MÜZİK Qonunca sağ olun məzi dostlar, mən elcəm əvvəzəli el o çox qəzər bir vlogla qarşınızdayam və ən son o mühtəşəm vlog başlasın Bəli dostlar burada, ancaq üzümü göstəriram, ancaq biraz sonra O biri tərəflərində göstərəcən. Ancaq yenə də ən Və dostlar, vlogun sonuna gəldik. Vlog bu qədəri idi. Daha çox belə vlogların gəlməyini istəyirsə videoyu like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın.